Ég held að ég hafði bara sjálf komið mér á óvart og eru ekki að samvegna myndi mínir líka. Það bara lærði svo rosnað mikið við sjálfa sig eða þroskaðist mjög mikið og þið er búið að vera mjög svona harður sprettur en það er bara alveg hrikalega gott að vera að loksins búum við þetta. Maður er búin að græða svo mikið á leiðinni, ekki bara að þú veist námslega sig heldur bara veinirnir og kennarnir og maður er bara að koma með svona bakland fyrir framhaldandi nám.